تحقيق الاماني طموحك عز وحضورك مشرف وإذا قالوا الفخر قلنا يماني يا يا يا يماني يا يماني اليماني معك العزم تحقيق الاماني طموحك عز وحضورك مشرف اشتركوا